кожного свого від 3-4-5 ну, балів. Старша інспекторка з рекордонного управління патрульної поліції області Ірина Надаховська каже, відкрито набір на 144 посади новотрульного поліцейського. З 14 лютого в нас оголошено,